Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal jsem uhlí. Za sto let rameni bez masem, svaly mi v železo stuhly. Uhelný prach sedl do očí, rubíny zrtů mi uhly. Z vlasů, z vousů a z obočí Vysí mi rampouchy, uhlí Chléb s uhlím beru si do práce Z roboty jdu na robotu Při Dunaj strmí paláce Z krve mé a z mého potu Sto roků v kopalně mlčel jsem Kdo mi těch sto roků vrátí? Když jsem pohrozil kladivem, kde kdo se začal mi smáti. Abych měl rozum, šel v kopálnu zas, pro pány robil jak prve, Máchl jsem kladivem, tak na polské ostravě krve. Všichni mi slezané, všichni vidím, nech je vám Petrnet Pavel, mějš prskryt krunířem ocelovým tisícům k útoku zavel. Všichni vy na Sleské, všichni vidím hlubokých pánivy dolů. Přijde den, z dolů jde plamen a dým, přijde den s spolu